Російські війська вкотре вніч проти 1 серпня обстріляли мирне населення Миколаєва з зенітно-ракетного комплексу С-300. Ракети зруйнували міську лікарню, приватні будинки та склад гуманітарної допомоги. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. «В ніч на 1 серпня російські окупанти чергово обстріляли місто. Як вже стало відомо місто, одна з ракет влучила по будівлю травмпункту з лікарень ургентної допомоги міста Миколаїв. На жаль, будівлю зруйнували настільки, що прийом пацієнтів подальше неможливий. Інша ракета влучила у склад гуманітарної допомоги. Ще кілька ракет зруйнували десятки приватних будівель звичайних миколаївців. Люди залишилися без дахуру головою. Тут усвятили, до мене вікно були, їх залетів, потолок посипався. Армія Російської Федерації обстріляла двома ракетами житловий район міста. Одна з них зруйнувала житловий будинок, в якому спала родина. Там троє людей отримали поранення. Тут щіт загорівся, я думаю, цю хату знесли. Вибіла геть роздіти кричу, люди, сусіди, ви живіть, темнота, нічого не видно. Жінка, син і він був. Ну, скоро приїхала. Слава Богу, МЧС приїхала швидко. Достали, сказали кричать, люди тут живі, живі люди. Бігом одразу прилетіли, прибігли, скоро приїхали. Ну, люди живі. У другій ночі від потужних вибухів прокинулася Світлана. Інша російська ракета впала на подвір'я жінки. Я впала. Це було без 22 ночі. Слышу ужасний зрив. Я нагнула голову. Будь тапочки, мені камін летить в окно в голову, кирпич. Я на вихід, двері заблокувалися, окна повилітали, і горить крыша. Виходу нету. От сусідка мене витягла, через окно помогла. І почала крыша горіти, ми потім вийшли во двор, а тімнож без 22. А у нас ракета впала прямо на сараї. Вибуховую хвилею пошкоджено будинок Тетяни. Шоки вскочили от одного взрыва, бахань. А потом второй. У меня здесь муж спал, а мы там сидим. в другой комнате спали. Ему досталось, его чуть не убила. Камнем по, этот, по голове уступил, ударила. Так, що рождение второе, второе рождение, Дві російські ракети влучили з двох боків від будинку Владислава. Чоловік розповідає, дивом вдалося вціліти. Ви от проживаєте прямо в сусідньому будинку, куди да. пролетіло в момент вибуху ви були вдома? Так. Да. А можете розповісти, от як все відбулось? Швидко, дуже швидко все пройшло, і потом пили, багато туман. Вже потім почали бачити, що тут відбувається. Єдине, що чудо, що при таких розкладах, тут прийде, там прийде, що нормально, все живе. Це чудо. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа на території медичного закладу. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Ще зруйнований і трампунг в іншому медзакладі Миколаєва. Персонал та пацієнти не постраждали. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.